Good afternoon, everyone. Myself, Channe Satyadev, student of IIT Gandhinagar from DIET 4 Bander, FIBA, SEM 2. Today, we will discuss about pedagogy of mathematics, Unit 4, Curricular Objectives of Mathematics at Various Level. This can be divided in four parts, at primary stage, upper primary stage, secondary stage, and higher secondary stage. First of all, we are going to learn about primary stage particular objectives primary stage is a basic platform on which the later stages need to be built therefore to develop concrete ideas which will help the student to uh, make ideas more clear and develop abstract con concepts after words a uh, second one for identifying explaining and exp expressing patterns estimation and, and approximation of problem solving for making connections to develop positive attitude towards math this one is more more important than any other things because uh, the students are always uh, told that math is the hard subject so we need to make them understand that mathematics is easier subject and develop positive attitude entirely about mathematics second one is curricular objectives at upper primary stage must be given opportunity to deal deal with abstract concepts concepts like algebra percentage ratio proportions interest etc to be introduced by connecting it to real life situation these concepts can be made more clearer by connecting it to real life and it can be made more easier the study of shape and space with concept of area to be added the concept of area of a triangle a circle square rectangle etc should be added in primary stage upper primary stage the concept of measurement to be in introduced next is objective at secondary stage student to develop their familiarity with algebra mathematical modeling data analysis and interpretation the concept like data analysis uh, like uh, graphs or a uh, uh, circle uh, having a uh, four parts and uh, data from it can be learned by child algebra and ar arithmetic can be correlated with geometry algebra and geometry can be correlated with trigonometry various branch of branches of mathematics can be correlated with each other that can be introduced in the secondary stage particular objective at higher secondary students to understand the relationship of mathematics with other subjects like physics chemistry biology geometry social science etc maths is correlated to other subjects and other branches of science like physics and chemistry this idea to be clearly clear in higher secondary stage of child mathematics in this two years can help in sharpening their abilities greater attention to be given for preparing the children to the subsequent study of mathematics at higher levels another concepts of mathematics like integration differentiation to be introduced so that the child can make he is or herself ready to her studies thank you sir good afternoon talimati mitro hu kaval ji a bharat aap survey no aatas ma hardik swagat karu chu તાલીમાર્થી મિત્રો બી એડ સેમેસ્ટર ટુમાં જેનું ગુજરાતી થાય છે ગણિત અભ્યાસક્રમ અને ગણિત પાઠ્યપુસ્તક તો તાલીમાર્થી મિત્રો તેમાં આપણે ચાર પોઈન્ટ બે મુદ્દા નંબર ચાર વિશે માહિતી गणित पाठ्य पुस्तक नूल्यांकन तो अगौना पाठ्यपुस्तक नु महत्व आदर्श पाठ्य पुस्तक, पुस्तक लाक्षणिकता विषय अभ्यास कर તો આજે આપણે ગણિત પાઠ્યપુસ્તકનું મૂલ્યાંકન વિશે મુદ્દાનું મહત્વની લાક્ષણિકતાઓ અને પાઠ્યપુસ્તક નો સમાવેશ થાય છે તો પાઠ્યપુસ્તક મૂલ્યાંકન તો અત્યારની ઘણી બધી રીતે આપણે પાઠ્યપુસ્તક મૂલ્યાંકન કરી શકીએ છીએ પરંતુ મૂળ ત્રણ રીત છે જે પ્રચલિત છે જેમાંની પહેલી રીત છે પ્રશ્નાવલી બીજી રીત છે પંચ બિંદુ કે સઠ માપન દ્વારા મૂલ્યાંકન તો આવું આપણે પ્રથમ રીત જોઈએ પ્રશ્નાવલી પાઠ્યપુસ્તકના બાહ્ય સ્વરૂપના ઘટકો એટલે કે કદ બાંધણી કિંમત અને અક્ષરો एवज रीते पाठ्य पुस्तक न आंतरिक स्वरूप घटक जस्तु रत विषय वस्तु भाषा तो आम घटक ध्यान में राखी दटक प्रमाण चार प्रश्नों बना प्रश्नावली तैयार थे अपने विद्यार्थी शिक्षकों के अद्यापक ने पूछिए प्रश्नावली तैयार कर विद्यार्थी अथवा तो अध्यापक पास थी मेला जवाबों ने आधार अपने पाठ्यपुस्तक नूल्यांकन कर मुदो जो सीस्टम अथवा द्वारा मूल्यांकन पेस्तक जुदा मुद्दा गुणभार फा मुद्दा प्रमाण एक अभिप्राय गुणभार न आधार मेल मै गुणभारोधी पाठ्यपुस्तक योग्यता निश्चित कर एक वक्तुस्तक अभिप्राय गुणभार आधार मेड़े गुणभारोधी पाठ्यपुस्तक योग्यता निश्चित करा समझिए अपनी समक्ष एक पाठ्यपुस्तक न जुदा जुदा मुद्दा गुणभार दर्शाठो रजू करेलग अलग, अलग सात मुद्दा अलग अलग मुद्दा तो पेलो मुद्दो जुए के लेखक शैक्षणिक लायका पांच पॉइंट बीजो पुस्तक नो उठा उद्भवी बाधनी એના કદના આધારે દસ પોઈન્ટ માંથી ગુણભાર આપવાના થાય છે મનોવૈજ્ઞાનિક રજૂઆત આપણે પચીસ ગુણ ભાર માંથી આપશું પછી પાંચમો મુદ્દો છે ભાષાકીય બાબતો પારિભાષિક શબ્દો ઉપયોગ સરળતા જેને દસ ગુણ આપશું 15 5 छठो स्वाध्याय प्रश्न एन शक्यता नक्की पाठ्य पुस्तक योग्यता निश्चित कर मित्रों मुद्दा छे ही। छे ही गया तीजा मुद्दा तो तीज पंच बिंदु के मूल्यांकन तो आ पद्धति सब प्रथम लुईस मूल्यांकन मूल्यांकन चार बाबत ने ध्यान में लाइने पारांग आवे, छे, चार बाबत कई आ प्रमाण विषय वस्तु विषय वस्तु रहा सब प्रथम आपसू विषय वस्तु चे, विषय वस्तु, वस्तु रजूआत तो ये अलग अलग पांच मुद्दाओं से तबेला A, A B, C, D, E, सर्वश्रेष्ठ मार्ग इमेना भाराक गुण सर, ना गुण गुणाकार कर कुल प्राप्त में आपने एक उदाहरण द्वारा समझिए सर्वे, सर्वे करवाई तो यह सर्वे करो बी गुण मुके चार गुणिया चार थी मे तो आ रीतना चौथी बाबत भाराक गुण गुणाकार द्वारा सरासरी मेड़ी विवेचनात्मक कार्य कर पाठ्यपुस्तक नूल्यांकन करू